الامانه هذول نسان ما هن مصليات على النبي وبالدربن ما هن مناويات إن على الخير طلع طلع طلع كيف طلعوا فضحديخه هذه لا تهرق في زلمه بترد مترد حد الله كان بتخلي فيه عظم فخوه لد لد هذا ايه. الله هذول ما هن ناويات على الخير يا غوالي الامانه ما هن ناويات على الخير طلع طلع طلع يا حبايبي بتطلعوا بتدرب فنون قتاليه وبتدرب رفع اثقال وحديد ولا عمر هنيت خير هذه طب هل هذ شو بده يتعامل معها جوزها ولا يقولها قيمي ولا يقولها حطي ولا يقولها روحي ولا يقولها تعالي ولا يحكي معها ولا حرف حتى يستجري يتخرف معها طلع طلع طلع طلع والله يا غوالي انه هذا اشي ما بطمن ولا ببشر بخير نهائيا